Jeg søgte ind på uddannelsen her i forhold til bestyrelsesarbejde, fordi jeg kunne godt tænke mig at arbejde med mindre virksomheder i en bestyrelsesrolle. Og til det ville det være oplagt at få noget viden og læring fra andre. Og så, så i stedet for at læse en bog her om bestyrelser i små og mellemstore virksomheder. Så synes jeg, det var meget mere interessant at, at, at, at følge forløb, øh, hvor der er medstuderende, hvor der er nogle spændende professorer, og ikke mindst, øh, hvor der kommer virksomheder ind udefra øh, med rigtige cases, som man får lov til at arbejde med. Det, jeg har fået ud af at deltage på DTU Board Education, det jeg har fået et, et, et godt overblik og indsigt i, hvad er et bestyrelsesarbejde, fordi det er faktisk meget forskelligt fra et almindeligt ledelsesjob i en virksomhed. Det er nogle andre parametre, at, at der er vigtige, fordi man er jo i sammenspil med ledelsen og skal gøre nogle andre ting. Så, så jeg har lært, hvad for nogle ting er det vigtigt at prioritere på. Hvordan udfordrer man ledelsen på en, på en konstruktiv måde? Hvad er det for en type rådgivning, at, at de kunne bruge for? Og hvordan, og hvordan hjælper man som bestyrelse at, at, at, at være den her changemaker? som hjælp til at skabe forandring i virksomheden til, til fortsat vækst og succes. Nogle af de værktøjer, jeg har fået på DTU's bestyrelsesuddannelse, det er indsigt i hele funding-delen, altså hvordan finansierer man virksomheden specielt i de tidligere forløb og i skalaopforløbene. Det er noget, jeg ikke har brugt så meget tid på tidligere, så det var virkelig en ny læring for mig. Og det er så aktivt at kunne bruge i en af de bestyrelsesposter, som er på vej nu. Jamen, det handler faktisk om, at virksomheden var i gang med at rejse nogle penge og, og, og, og skulle også have nogle nye investeringer. Og der kunne jeg faktisk bruge den viden, jeg har fået hands on til et helt konkret projekt. Mit råd til studerende på næste forløb af DTU Board Education, det er at være interesseret, være aktiv, stille spørgsmål, udfordre paneldeltagerne, øh, udfordre dig selv. Det, det er det allervigtigste.